I'm sorry. يبدو ان تعافي النجم الفرنسي كريم بنزيما من الاصابه سياخذ وقتا اكثر مما هو متوقع ويهدد مشاركته امام باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا وكان بنزيما قد تعرض لإصابة في اوطار الركبه منذ مباراه اتشي في الدوري الاسباني قبل فتره الراحه الشتويه وهذا اللاعب الفرنسي عند ريال مدريد مباراة ربع النهائي الكاس ضد الباو ثم مواجهه غرناطه الاحد على ملعب سانتياغو برنابيو قد كشفت تطورات ان الحاله الصحيه للنجم الفرنسي عداء اشارت تقارير عودة محتمله امام فياريال في من منافسه الليغا بحسب ما ورد عن مصادر لموقع جول فان النجم الفرنسي تدرب بمفرده اليوم يكون من الصعب دفع به أمام فياريال. بعد أن غاب عن مباراة جراندا الأخيرة. ويبدو مشاركته أمام باريس سان جيرمان في محل شك كبير. وبالتالي هذه ضربة موجعة للنادي ريال مدريد.